21. října se na Pražském Vítkově konal slavnostní nástup vojáků, kteří se vrátili zpět do Česka ze zahraničních operací. Působili v Litvě, Lotežsku, Iráku a na Sinajském poloostrově. Ocenění jim společně s náčelníkem generálního štábu přidal náměstek ministrně obrany Daniel Blazkovec. Každý člověk jednou za čas je rád oceněn a dvojnásob to platí právě u těch vojáků, protože díky těm lidem my můžeme mít ten náš klidný spánek a v dnešní době uvědomuje strašně malá hrzka lidí a já jsem ten, který si tohleto uvědomuje a moci toho váží. Jsem jim za to vděčný, jsem na ně pišný. Svémi se v zahraničí převzetím ocenění zakončilo celkem 218 českých vojáků, z toho 14 žen. Mezi nimi i kapitánka Tereza Kabourková. Toto je medaile udělaná velitelstvím pro operace za nadstandardní plnění úkolů. Toto medaile si velmi cením, protože ohodnotila moji práci v Litvě, která ne vždycky byla jednoduchá, ale dává mi ten pocit, že jsem to zvládla. Mám z toho opravdu radost. Zahraniční mise přináší vojákům potěšení, ale také odloučení od rodiny. Své o tom ví i oceněný podplukovník Michal Javůrek. Na sinajském poloostrově působil jako velitel 21. letecké jednotky Kasa téměř půl roku. Těch pět měsíců na můj vkus uteklo velice rychle, navíc díky technologiím, tak máte víceméně velice dobré spojení s domovem, ať už vizuální nebo telefonické. A musím říct, že pokud ta parta lidí. Je dobrá, práce vám jde od ruky, nemáte příliš technických problémů, tak vám ten čas opravdu i na té zahraniční misi uletí jako voda.